السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل شيء، شخبارك الله بخير، وألف صحة وسلامة، اليوم جاتكم فيديو جديد، واللي هو يتكلم عن المستهترين بموضوع كورونا، وأنواعهم وأشكالهم، وليش هم مستهترين، وليش هم كذا تافهين، فـ Let's go خلنا نبدأ في المقطع. <تصفيق> زي ما انتوا دارين يعني المرض هذا انها اغلب المدن مش مدن يا غبي دول دول ها <تصفيق> ايوه ايوه صح دول اوكي يلا يعني. مع السلامة اي خدمتك حاضرك ااا آه يعني ايش نقول بس يعني ايش نقول فيهم انا مش عارف ايش نقول فيه الاشخاص هول يعني فيهم كمية غباء غير طبيعية يعني ايش نقول آه... زي ما شفتوا واحد صاحبنا يمني صور في التيك توك ونزل شوفوا الفيديو ونرجع نتكلم مرة ثانية. I think people are ما في فايدة زي ما في الفيديو. Uh... الشعب كيف كلهم خارجين عند جامعة صالح يتصوروا ويشوفوا علم فلسطين لأن احنا لأنه هنا عندنا في صنعاء سووا علم فلسطين في كل شارع يعني علم اليمن علم فلسطين ايش دخل الموضوع هذا بهذا خلنا في موضوعنا اه نفس الشعب خرجوا يتصوروا هذيك اليوم اخي ايش كمية القضاء شوف ما علينا من اول شي ما علينا انه ايش تتكلم على الناس؟ أول شيء أنت بنفسك بحد ذاتك ليش خارج؟ ما دامك كذا أنت جالس الناس ومش تسبش الناس، يعني يقول عن الناس أنهم يعني المفروض يجي في البيوت وكذا، فليش تخرج أساساً أنت؟ بحد ذاتك أنت ليش تخرج؟ أنت بسبب خروجك غلط كبير لأنه معك متابعين، معك ناس يشوفوك فالمفروض أنك ما تخرج من البيت، بس استغفر الله العظيم غباء. وكمان في احنا زي ما قال اخونا الغالي دعبوش احنا شعب نحب الجار ورعاية الجار وكذا شوفوا شوفوا الفيديو حق دعبوش نرجع لكم اتصل من واحد صاحبي فجالس الجابر انا وياه فقال لي يا اخي او جارنا اليوم مات بنسمع القرآن قلت له والله رحمه من ايش ما تكلم من كورونا قلت له قال والله احنا احنا صايرين نعزي ونصير نقبر ونرجع نعزي وقد امي لابسه سياره تعزي صحيح احنا شعب اجتماعي احنا شعب اجتماعي وكل من بيأدي الواجب اللي عليه لجاره لاخوه لصاحبه لاي واحد بس اليوم نخف الكرم والجود حقنا شويه نخف هذا من شعب بالله <تصفيق> شفتوا فيديو دعبوش يا جماعه؟ شفتوا ايش قال؟ استغفر الله العظيم والله شعب ما يفكر ما يفكرش لا احنا بنروح نشوف جارنا حفيف قلبنا هذا الجار احنا ضروري نروح نزوره ونشوفه وايش قال وايش سوى وايش فعل فا والله يا جماعه انا لكم شعب مستهتر بمعنى الكلمة بس والله العظيم المفروض الناس يجوا في البيوت يعني مش تجلس في البيت علشانك انت اجلس في البيت عشان امك ابوك اخوانك الحين بيجي لي واحد يكتب لك في التعليقات انا جالس عزابي انا بدون ابي بدون امي بدون اخواني وفارح وفارح شفتوا ايش قال طيب انت ما هل انت عزابي لا هل ابوك ولا امك ولا اخوانك ولا حد انت بنفسك ترضى ان اهلك ابوك امك اخوانك يرضو على موتك يعني انك تموت طيب لا تفكرش انت في نفسك انت انسان مش مش مفكر في نفسك اوكي ما علينا منك فنروح نتفقد شوية الناس اللي حولك طيب انت مش عندك جيران مش عندك ناس جنبك انت في حارة انت في حي انت تخيل انك انت تعرف الناس هولوا كلهم وفي كل خرجة لك تسلم على واحد في كل خرجة لك تسلم على واحد وهولا كلهم الناس برضو زيك مش مسبوعين مثلا تمام إيش بيصير يعني أنا أشتى عارف بس إيش بيصير والله العظيم بتصير كارثة كبيرة هنا يعني أنت نقلت المرض الواحد مثلاً إذا كان فيك المرض يعني لا قدر الله أنت نقلت المرض الواحد والواحد قام نقل المرض لشخص ثاني وعلى هذه الدائرة تجلس الموضوع كذا يحوم يحوم يحوم, يحوم. إلى أن تنتهي اليمن بأكملها أو صنعاء بأكملها إلا اللي هم يعني إيش أقول اللي هم حريصين ما يخرجوش إذا خرجوا يخرجوا بالكمامات وقلافز معقم هذه أهم اشياء فما أقول لله يصبرنا إن شاء الله تعدي هذه أزمة بس وإن شاء الله هذه أزمة تكون بس سريعة وتعدي وكمان ها وكمان يجي لك البعض أقول لك مثل خفش حبيبي كل حمامة كل عصفور كل, كل وضغة عادي لا تأكل هذا ليش تأكلوا ليش سببت لنا الم سببت ل... كل الام الم ما اقدر اطلع <تصفيق> كله من وجهك خايس هذا وانت وجهك ضيق عليك كف حتى خفاش يمكن احلى منك اذا اكلته انت عارف شغلك وعليك اوه احنا يعني شعب صرنا مش خايفين من الموت مش خايفين من شيء احنا واحنا واحنا واحنا طيب انت كيف مش خايف من الموت شوف واللي يجي يقول لك اوه كل نفس ضيقه الموت لا تخاف لا تمدري مدري ايش، يا كل نفس ضيقة الموت انا معك في الكلام هذا، انا معكف في الموضوع هذا، ما عليكم من يدي اللي استخدمها كثير. انا معكف في الموضوع هذا انه كل نفس ضيقة الموت وانه كل واحد كل شخص بيموت ونحن كلنا مرجعنا الى الله، انا داري بالخبر هذا كله. بس في شيء معاك اسمه العمل بالاسباب، فاذا قمت انت عملت بالاسباب هذي فالله بينجيك يعني من الكارثه مش بينجيك من الموت، من الكارثه هذه ما علينا إلا نصبر ونحتسب ونبردلنا من, من الناس هؤلاء اللي هم يعني ما يفكروش إلا في أنفسهم وبس خلوكم ما أسكتش قصير كده عمار يا عمار مشان داري إيش حصل عندنا مجرنا اللي هنا صار في بوكرونا امانه طيب خلي المسافه متر بيني وبينك، طيب اذا ما خلي المسافه متر بيني بين وبينك، ايش نسوي طيب عشان كذا والله شوف انا مع الراي انه نجلس معانا جلفز ومعقمات تمام وكمان الكمامات اهم حاجه يعني والله مع السلامه